Claus Iohannis de, de pe munt cu Viorica Dăncilă în scandalul stenogramelor, cum vrea să rezolve divergențele dintre BNR, sublinierei guvern video? Ie subliniere ire extrem de dura lui Claus Iohannis în scandalul stenogramelor. Devoalarea discuțiilor dintre subliniere F-ul statului sublinierei premierul Viorica Dencil, Iohannis iese la ramp. Acesta spune ce stenogramele au fost trunchiate sublinierei O face praf pur subliniere i simplu pe Dencil. Discuții telefonice au fost... Am urmărit cu amuzament acelea subliniere anumite stenograme. Ele arată mai degrab ce subliniere i ar fi dorit pe instinse să fi discutat decât ce s-a discutat, a spus Iohannis. Stenogramele au apărut în contextul în care subliniere f statului a vrut să. Îi cheme la Palatul Cotroceni pe cei din guvern pentru a rezolva diferendele cu cei de la BNR. Iohannis vrea să rezolve aceste probleme cât mai repede. Me vizitează doamna Dencil subliniere, sper ca într-un viitor foarte apropiat să se, se înceleag cele două perci direct subliniere i se clarifice problemele. Nu e normal să există aceste contundențe între cele două instituții atât de importante. O să gesesc o soluție, a mai spus Iohannis.